Έχουμε σήμερα να σας δείξουμε πως γίνεται η τοποθέτηση του ιαρρονικού σε διάφορα σημεία του προσώπου σε ένα πολύ όμορφο μοντέλο η οποία δεν έχει ανάγκη αλλά η, η λεπτομέρεια επειδή είναι και αισθητικός κάνει τη διαφορά όπως συμφωνίζουμε σε όλα τα πράγματα και ειδικά για του επαγγελματίες της ομορφιά προφανώ αποκτά μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Οπότε θα κάνουμε πρώτα με μια αντισυψία στο πρόσωπο, πλεισταματάκια σου Θα βάλουμε στην περιοχή εδώ πέρα, κάτω από τα ζυγωματικά κάτω από το, το, το, κάτω, το κάτω βλέφαρο στην περιοχή των ζυγωματικό και σε αυτό το σημείο εδώ πέρα που θέλει να κυκλιά και να βάλω πιο ολικό, ακόμα πιο γλυκό από αυτό που είναι η σιρικούλα είναι μια πολύ μικρή σιρικούλα θα ξεκινήσουμε για να φτιάχνουμε αυτό το προφίλ εδώ με μικρές ποσότητες οι οποίες μπαίνουν σε διαφορετικά βάθη για να δώσουμε ένα πιο γλυκό αποτέλεσμα ακόμα πιο γλυκό αποτέλεσμα από αυτό που ήδη έχει η κυρία το υλικό είναι εύπλαστο δεν αφήνει σημάδια και γίνει ομοιόμορφο και ακόμα πιο όμορφο από ήταν πριν τόσο απλά. Τώρα θα περάσουμε στην περιοχή εδώ πέρα των θα κάνουμε μια μικρή ποσότητα ε, έχει ένα, ένα πολύ όμορφο τόξο στα ανοβλέφτα οπτάνοβλεφαροφθαλμικό κόχο. Τα, τα ζηγωματικά είναι σε πολύ όμορφη θέση, είναι δικά τη τα Εδώ η ποσότητα του λίπους όμω έχει υποχωρήσει και γι' αυτό έχει κατέβει και αυτή η περιοχή, σε αυτή την περιοχή έχει σωρευτεί αυτή η μικρή χαλάρωση που δεν θέλουμε να υπάρχει, να ξεκινήσει να υπάρχει. Οπότε. Είναι και αυτή η μάσκα που δεν μπορούμε να σάρουμε. Οπότε θα χρειαστεί να βάλουμε μια πολύ μικρή ποσότητα ώστε να δημιουργηθεί το ίδιο τόξο από κάτω και από πάνω. Γιατί έχουμε ένα επέροχο πίνακα που η πάνω από την πλευρά τη κορμίζα είναι όμορφη και τέλεια, αλλά κάτω δημιουργεί ένα μικρό σπάσιμο. Αν το φτιάξουμε αυτό, να όλο το μάτι και ταυτόχρονα όλο το πρόσωπο. Οπότε, ξεκινάμε. Πόσο απλά. Μια μικρή ποσότητα, ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Και δεν μπονάει καθόλου. Για να κόστο η μαζάκι. Λοιπόν. Θα βάλουμε την ίδια ποσότητα και από αυτή την πλευρά. την ίδια τριπούλα και ένα αυτό το τέλο. Και γλλέσα. Ποιο είναι το ατάκια; Μα εκείνοι δεν έχουνε προετοιμαστεί. Παρακαλώ. Καλή στάση. Άμεσο πιθανόν είναι φαρμακί θα χρειαστεί να βάλουμε ζελ, ε, που είναι σε, που χαμηλή θερμοκρασία, το κατάλαβες χαμηλή θερμοκρασία, το να σταματήσει το, το ίδιο μας την περιοχή, γιατί κοντώνουμε να έχουμε. Δια... Περάσει με την βελόνα κάποιο μικρό τυχοειδές αγκιάκι και έχει πιάσει να κάνει μια μοραγία στην περιοχή ε, για να αποφύγουμε τη μελανιά και να αποφύγουμε και το, το ήδημα που θα προκαλέσει αυτό, το, αυτή τη διαφυγή του αίματος Βάζουμε το τζετ για ένα 20 λεπτό Άρα πιστηνολικά σε 22-25 λεπτά Έχουμε ένα αποτελέσμα το οποίο είναι νομίζω τελείο χωρίς να, είναι, να έχουμε παρέμβιστα χαρακτηριστικά αυτή τη γυναίκα η οποία εξακολουθεί να είναι όμορφη όπως πριν αλλά με ένα κλικ ακόμα πιο όμορφη τα σχεδέτω